ایک شخص نے اپنی مسجد کے امام صاحب سے کہا مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا امام صاحب نے پوچھا کیا میں سبب جان سکتا ہوں اس نے جواب دیا یہاں کیوں نہیں دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پر بات کر رہا ہے تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہے عمل کر لیجیے اپنے اور ایک اور بھرا, بھرا ہوا گلاس, گلاس, گلاس پانی کا لے کر آئے, آئے, آئے, آئے اور, اور اس شخص اس نے کہا یہ گلاس دو ہاتھ دو میں لے لے اور مسجد کے اندرونی حصے کا دو, دو چکر لگائیں مگر دیان رہے ہیں پانی چھلک نہ پائے اس شخص نے کہا قبلہ اس میں کون سے بڑی بات ہے یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد دو چکر لگا رہے تھے مولانا کے پاس واپس آ خوشی سے بتایا کہ ایک خطرہ بھی پانی نہیں جھنکا نہیں گیرا امام صاحب نے کہا یہ بتائیے جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلی کی خبروں پر تفسرہ کر رہے تھے اس نے کہا خبلہ میرا سارا دیا دیا اس پر تھا کہ پانی چھلت میں نہ پائے پانی گر رہ جائے میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی پیش امام نے جواب دیا جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان خدا کی سب درد کریں جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کون کیا کر رہا ہے یہی بجاہ ہے کہ قرآن قریب نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیری کرو یہ نہیں کہا کی مسلمانوں پر نظر رکھو کی کون کیا کر رہا ہے خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے آمال کی بناب مضبوط ہوتا ہے تو سروں کے آمال کی بریات پر نہیں کل سے بانچ وقت نماز قائم کیا کرو اور تلافت کے لئے بھی تھوڑا سا وقت نکال لو زندگی میں خوشی ہی خوشی ہی